مباركه الى الحكومه الجديده وهم يتحملون هذه المسؤوليه مبارك عليكم واسال الله سبحانه وتعالى ان يعينكم اولا مع ولاده ايسريه مزعجه هسه احنا عندنا الولادات نسواننا تلد اكو ناس تلد سبعي واكو ناس تلد بالشهر التاسع هسه احنا هاي لا سبعي ولا شهر التاسع ولدت ورا سنه يعرف ولاده معقده عجيبه غريبه كل هذا حتى يطلعون بذول هاو الناس اللي عندنا الواحد وعشرين وثلاثة وعشرين وزير هي هاي كل كلها الدنيا مخبوصة او بعدين هم ذولا هاي الدنيا انقلبت وراحت والناس ماتت وراحت وتالية هم فرعتهم فرعتهم ورجعتهم نفسيتهم هي هذه هي هاي هاي طلقت طلقت طلقت طلقت, طلقت. تمخض الجبل وفولدها فاره هي هاي يعني هسه عمي رجعت زين ليش يعني هو ما في غيره يعني إلا هو يرجع زين هذا مو قولكم هي مو قول المرجعي تقول المجرب لا يجرب زين ليش ترجع إيش معنى يعني هو ليه يعني هي دومنت تفرها يعني الا يرجع هسة احنا المهم هسة ولدت هذه الحكومة انولدت هذه الحكومه الى كل هذه الحكومه عمي مبارك عليكم راح يوصلكم الصوت وراح نرتقي بيكم وراح تتعاتبوني وراح تقول يا شيخ شلون تحكي علينا عمي انا اقول والله مبارك عليكم من قلب من قلب ورب مبارك عليكم واسال الله ان يوفقكم ويعينكم على هذه المسؤوليه بس اولا اخواني مسؤوليه لكل الوزارات الان رحم الله اولا الحكومه القديمه رحمها الله وقد كبرنا عليها نحن السنه اربع تكبيرات وقد كبر عليها الشيعه خمس تكبيرات لان صلاه الجنازه اخواني عند السنه اربع تكبيرات عند الشيعه اخواننا خمس تكبيرات فقد كبر عليها السنه اربع تكبيرات والشيعه قد كبروا على تلك الحكومه رحمها الله الله يرحمها خمسه تكبيرات خلاص سوف نمسك القتله ولا قاتل المذكور. سوف نضرب بيد من تشينكو، العفو من حديد ولا تشينكو ولا حديد شفنا كل شيء ماكو وسوف نبيض السجون وكل شيء ماكو ما طلعت والحكومه حكومه خدمات ورحنا نطلع قتلت المتظاهرين ورحنا تشرينيين رحنا نسلمهم الحمد لله كل شيء ما حصلنا لا تشرين ولا كانون ولا ايلول كل شيء ما حصلنا بها ولا قاتل المسك ولا ملف ولا تحقيق انفتح من, من انفجار الكرادة إلى غلق العبارة إلى كل هذه إلى القتيل هذا كل شيء ما حصلنا فهذه الحكومة وسوف نضرب المهم الآن هذه الحكومة الجديدة التي تتحمل المسؤولية كل الآن كل وزير يتحمل المسؤولية ابتداء أولاً إخواني أولاً بالوزير بن عمي عمي وزيرنا الله يرضى عنك انت الان اصبحت وزير التجاره لغيري، اول واحد اول ما نبدا بابناء العمومه، اول من مبارك عليك، رحنا نجي نبارك لك على الوزاره بس يا, يا ابن عمي انت الان قوت الشعب رغيف الشعب بيدك. خاف حتى تقول ابن عمي انت تحكي على بقيه الوزراء يعاتبوني ويقول ابن عمك ما تحكي عليه، فانت الان مثل يوسف عليه السلام الشعب جوعان ورغيف الخبز عندك. شيخنا شيخ العشيره رح تتبارك للمسؤول للوزير لا تقل له سيادة الوزير مني قاعد بالمضيف قل له وليدي لان خارج المضيف احنا نقول له وزير ونقول له دكتور ونقول له استاذ بالمضيف لا تقل له ابني انت عيب الآن تحمل شرف العشيرة انت تحمل اسم العشيرة تحمل نعم انت عندك كتلة وعندك جهة تمثلها بس انت تحمل الان اسم اللقب ولق اسم العشيرة فلا تسود وجوهنا لا تفضحنا الله يرضى عنك وهذه رسالة الى كل القبائل أولادكم صاروا وزراء مبارك عليكم. لا تقل له من قاعدة بالمضيف لا تقل له سيادة وزير، مو وزير ورا المضيف يصير وزير، بالمضيف مو وزير. تقل له ابني أنت تحمل اسم العشيرة. فيا ابني لا تخزينا الله يرضى عنك. يا ابني لا تسود وجوهنا الله يرضى عنك. ما تفعل أنت الآن تحمل لقب القبيلة. فيعاتب حتى تعاتب أنت شيخ العشيرة. تعرف تعرف ليش شيخنا؟ لأنه أنت جمعت له... أنت جمعت له الأصوات وأنت صوت له ومبارك عليك بس خلي يكون أهل هذه لكل... لكل أولئك